Be like the ocean, stay in a motion, stay in a motion, stay in a 2-0 е Sprite, drink the potion, drink the potion, drink the Techno, Techno, Techno Be like the ocean, stay in a motion, stay in a motion, stay in a motion 2-0 е Sprite, drink the potion, drink the potion, drink the potion drink the <laughs> the, Techno, Techno, Techno, на колоните Techno Пипат наш, че се е ноя Techno, не ми трябва гън, задъкърваме на Призвикай пожар пожари Пускаш от всяки и всичко се запаря Слава и за кесен, но спа на сафари Бита удрят тежко, като ноя с туши Аз съм Оу и ти си фото, Само гледай, колко съм кот без на кръка ми, виснал гот Аз съм блес, блес, блес Чувствам се флеш, флеш, флеш повърте ми с креш, скреш, скреш Шиките спе леш, леш, леш, леш, о о Хоуууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Be like the ocean, stay in a motion, stay in a motion, stay in a motion 2-0 is bright, drink the, potion, drink the potion, drink the potion, drink the potion TECHNO, TECHNO, TECHNO, like quantity, techno техно, пипат нашите се едно техно Не ми дърва гън, за да върху гореща, пари, пари, пари, за успех сме. Главникът в Ангалия, остатъка им бълва истин, твоята фекали Екари, чувствам като грем. Вие сте се прегнали, в ХП покоряме, вие даното си добавите, добре е души, добре за Варио, деша кощя е бездна, а Джойте за тежко в лола, Жена ми е Мария, се оризова на тежко техно на луна светлина, господин полицай ми, свети найка. Айка, уи, до коет, до свалкое, ето ти, стотачка за планета, за му Be like the ocean, stay in motion, stay in motion, stay in на motion 2 0 right. Drink the potion, drink the potion, drink the potion yeah. Techno, Techno, Whoa. Techno, на колоните Whoa. Techno Пипат наш, се едно е Techno Whoa. Не ми трябва гън, oh. за Ако да няма път ще прокараме Ако няма, няма, няма, няма път ще прокараме Защото ние сме Партия и мус, партия и партия и No limit, no limit, no limit, no limit, no на